Niin. Morjesta vaan kaikille ja oikein hyvää huomenta. Kuuluuhan ääni. Jes. Mun kohdalla ei sattunut samanlaista kämmiä kuin tuota Juhalla. Mun. Näin. Eli tosiaan, niin, niin äh, mut on tänne verken puolesta puhumaan tosi tärkeästä aiheesta ja tosi ajankohtaisesta aiheesta liittyen, että miten organisaatiot voi suunnitelmallisesti toimilmalla varautua tällaisiin tulevaisuuden isoihin muutoksiin, joista nyt merkittävin tietenkin on ihan tällä hetkellä tilanne, jota, jota me kaikki eletään, eli tämä COVID-19-viruksen aiheuttama pandemiatila. Tuota, kiitos paljon tosiaan Verkelle ja toivottavasti kaikki on saanut aamukahvia. Mä kuulin tällaisesta sympaattisesta kahvilähetyksestä, joka oli mun mielestä aika makea juttu. Mä oon kanssa saanut tää pari kuppia aamukahvia, niin on mukavampi lähteä sitten askartelemaan päivän agendalle, mutta tota, tosiaan ajattelin lähteä purkamaan tätä asiaa Sitten että tosiaan ensin esittelen, esittelen itseni ja, ja sen jälkeen sukelletaan sitten tonne aiheeseen. Ja tosiaan kuulin, että täällä on tämmöinen ihan juttu, että jos löytyy lemmikkieläimiä, niin niitä pitää tuoda näytille ja päätin sitten tuoda myös oman Kulla Lutikan tuohon kuvaan. Ja, ja tota, ää, Hefe on myös tosi merkittävässä roolissa oman työuran kannalta eli olen tosiaan kiinteistö välittäjä Tuomas Kukko ja, ja tota, kiinteistövälys yksi tunnetuimmista Suomen yrittäjistä. Ja sitten kuvassa näkyy myös mun markkinointipäällikkö Hefe. Hefe löytyy omat kotisivut myös mun kotisivulta tuomaskukko.fi kautta Hefe. Hefellä on auktorisoidun nakkimestarin pätevyys sekä sitten herkkujen laadunvalvonnan tutkinto. Itäältä löytyy laillistetun kiinteistönvälittäjän lisenssi sekä sitten kiinteistönvälisalan ammattitutkinto että sitten maanmittauslaitoksen kaupavahvistajan oikeudet, eli pystyn sitten kiinteistö- ja kiinteistökauppoja ja esisopimuksia vahvistamaan, mikä juridisesti on siis välttämättömyys niissä asioissa. Mutta tota oma yrittäjä ura lähti liikkeelle tuossa 2015 2016 kun perustin tämmöisen perheyhtiön kun Lakia kiinteistö kukko et kukko oyn joka on tälläkin hetkellä olemassa oleva voimassa oleva yhtiö eli tuota Lakia toimisto ja sitten tuota, kiinteistövaran toimisto perustettiin se yhdessä ää, itse kanssa Matti Kukon, jolla on 36 vuotta kiinteistöjuridista kokemusta eli ennen sitä itse tuossa maailmassa ett jossa vähän työkokemusta kiitostavaisesti puolella ja, ja yhtiö, jonka ää, vaihdetaan, mikki. vaihdetaan mikki ihan pieni hetki Pahoittelut. Mä lupasin että jos näin käy niin mä laitan tähän verken piikkiin, mutta tota, näinhän se pitää tehdä. Eli tota, tekninen muokka ihan pieni hetki vaihdetaan mikki tässä vaiheessa. Noin. No, tää on näin päällä taas tälle puolelle. Kuuluko nyt ääni hyvin? Ei rätise enää, No niin sieltä saa vähän peukkujakin. Tää on tosiaan meikäläiselle ensimmäinen tämmönen livestream livestream tota niin Tämä on kiva, kun tähän etetuottaa ne ruutu että näkee vähän tätä vuorovaikutusta, kun normaalisti sitä saa sitten välittömästi. Mutta tota, ajat on nämä, niin ihan tosi mielenkiintoista tehdä sitä myös näin päin. Ja ääni nyt kuuluu hyvin, niin, niin tota, voidaan jatkaa. Eli tosiaan siellä perheyhtiössä niin meidän toimialaan kuuluu kuulu lakiasian palvelut niin siviilioikeudessa kuin kiinteistöjuridiikassa. Eli Tänä päivänäkin tehdään tosi hankalia kiinteistöjuridisia asioita sekä sitten ihan perus äh, siviilioikeuteen liittyviä toimeksiantoja, niin kuin testamenttiasioita, kuolinpesiä, kiinteistörealisointeja tai sitten ihan äh, tällaisten merkittävien rakennusyhtiöiden tällaisia vähän isompia kokonaisuuksiin liittyen kaavoitusasioihin tai, tai mihin vaan. Ja itse olen tosiaan oppinut tosi valtavasti myös juridisista asioista tässä matkan varrella ja käynyt vähän yliopistossa niitä petraamassakin. Mutta tosiaan 2018 niin, ää, tultiin siihen pisteeseen tuossa kiinteistövälityspuolella tuossa omassa perheyhtiössä, että ää, meillä oli keikkaa niin paljon, että me ei pystytty vastaanottaa ja jouduttiin kieltäytymään kymmenistä toimeksiannoista. Ja se nyt sinänsä on positiivinen ongelma, mutta ongelma kumminkin, joka pitää jotenkin ratkaista, koska se ei ole tarjoaminen asiakkaille on todella, todella tota, inhottavaa. Ja, ja Ratkaistiin sitä silleen, että joko lähdetään paisuttamaan omaa yhtiötä tai sitten lähdetään jonkun muun kelkkaan mukaan ja lähdetään kehittämään jonkun muun yrityksen toimintamalleja. Ja tuota, oltiin sitten tai oltiin kaikki vähän niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tapasin sitten Andrei Koivuma ja Samu Siposen ja, ja tuota, niistä sitten asia johti toiseen. Ja Viime vuonna sitten heti vuoden taitteessa annettiin ulos, että oltiin perustettu tämmöinen kiinteistövälitysalan yhtiö, ku neljöt liikkuu, LKV, OY, josta joku on ehkä joskus tässä kahden vuoden aikana jotain kuullutkin. Mutta tota, meillä oli tosiaan agendana se, että me halutaan olla yksi Suomen tunnetuimmista tai Suomen tunnetuin kiinteistövälitysalan toimija. Ja tota, meidän markkinointibudjetti oli nolla euroa ja meidän äh, ulkopuolinen raha oli nolla euroa. Äh, me oltiin meidän vanhan lakiasiantoimiston takahuoneen keittiön pöydällä. Ja tota, äh, se mitä meillä oli, meillä oli asennetta, meillä oli tosi paljon ammattitaitoa. Me päädyttiin, että me, me, me aiotaan runnoon läpi, että me mennään eteenpäin. Me mennään vaikka läpi harmaan kiven niin sanotusti, mutta että meistä tulee yksi tunnetuimmista välitysalan toimijoista. Ja meillä oli 100 euron printeri ja sieltä lähdettiin sitten liikkeelle. Ja tota, uuden vuoden aattona, kun annettiin ulos sitten meidän yhtiön tämmöinen julkaistus, niin, niin, niin tota, se levisi sosiaalisessa mediassa aika lailla ja saatiin sitten nolla euron markkinointibudjetilla, muistaakseni noin puoli miljoonaa ää, katsomiskertaa. Ja, ja tota, sitten meistä tehtiin yrittäjätlehteen juttu, kun saatu. Ää, muistaakseni 15 miljoonalla oli toimeksiantoja sitten ensimmäisen parin viikon aikana. Et siitä lähti sitten aika moinen kickstarttia. Tota, meillä ei ollut siinä vaiheessa siis kotisivuja, meillä oli ollut logoa. Meillä oli vaan asennetta ja ammattitaitoa. Nämä tuli kyllä sitten hyvin nopeasti perässä. Mutta me lähdettiin tekemään rohkeasti ja kokeilemaan. Ja se on yksi päivän agenda, johon tullaan pikkasen myöhemmin. Mutta tota, siinä tosiaan lyhytkäisyydessään tämä ää, oma presentaatio. Eli, eli tuota, tai siis oma esittely, ei koko, ei koko tämä tota, puhe tietenkään, ää, mutta, mutta lähdetään tosiaan agenda Eli tosiaan puheella pitää aina olla joku tavoite, ja mun tavoitteena tänään on aiheuttaa teissä inspiraatiota. Eli tämä aihe on sellainen, mä voin nyt jo sanoa, että tähän ei ole oikeita vastauksia, eikä välttämättä vääriä vastauksia, tämä on niin toimialasidonnainen asia, että tota, tässä voi inspiroida ihmisiä suunnittelemaan sinne omaan toimialaan liittyviä käytäntöjä. Ja tuun antamaan konkreettisia esimerkkejä, miten sitä voidaan toteuttaa ja miten sitä on järkevä toteuttaa vuonna 2020. Ja toinen ää, tavoite, joka on ehkä vieläkin tärkeämpi, on se, että mä saan jokaisen teistä ainakin kerran hymyilemään tämän speakin aikana ja toivottavasti tuun siinä onnistumaan. Ähm. Tosiaan, omalla, oman menestyksen ja työuran kannalta on ollut yksi keskeisimpiä yksittäisiä asioita, on ollut videomarkkinointi. Ja tota, mikä sen parempi tapa esitellä sitä, sitä maailmaa kuin video. Ja olen tosiaan koostanut tämmöisen lyhyen insertin liittyen tähän aiheeseen, jonka tuun seuraavaksi teille näyttämään ja sen takia sitten, sen jälkeen sitten paneudutaan tarkemmin tähän päivän agendalle. Mutta tota, toivottavasti tekninen toteutus onnistuu tällä kertaa hyvin mallikkaasti. Tätä on testattu tässä jo pari kertaa, yhden kerran vähän epäonnistuneesti, mutta, mutta tota, eiköhän me saada tämä tässä kulaamaan, niin pyritään saamaan tosiaan seuraavaksi tämä video pyörimään ja palataan sitten agendalle. Eli tosta se menee eka mustaksi ja nyt sen tässä lähtee pyörimään. Ei. Mennään taakse. احبت صلاحة Minä olen kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko ja tässä on meidän markkinointipäällikkö Hefe. Tänään tutustutaan mielettömään läpitalon kaksioon Etelä-Haagassa. Kattokaahan nyt, tämä asunto on kirjaimellisesti kivenheiton päässä juna-asemalla. Yhdä Tänään esittelen teille ylimmän kerroksen läpitalon saunallisen kaksion Kivikirveen kujalta. Eks hokki aija osoittaa? Sen lisäksi löytyy tietenkin vielä oma sauna. Jo, me tutustutaan muuten joku toinen kerta. Nyt ollaan Helsingin Munkkiniemessä, Munkinpolun varressa, Konepuiston Lammessa. Ei siinä mitään. Mä oon varannut teille yksityishelikopteri kyydi lähtee. ihalkaa maisemia ja nämä tontilla. Olisiko tästä sinun uusi kotisi? Tämänkin kohteen myynnistä vastaa Tuomas Kukko. Lisätietoja tai oman yksityisesittelyn saat ottamalla yhteyttä. Nähdään näytöllä. No niin, no niin saatiin video teknisesti toteutettua nyt sitten maaliin. Tässä oli tosiaan otanta no, tämmöisistä mieleenpainovista pätkistä näistä mun esittelyvideoista, ja tosiaan aluksi tehtiin tällaisia 2D-videoita, mutta sitten oikeastaan jaa jo Linnomaan ja Virtual Travellerin inspiroimana lähi sitten tonne 360 videomaailmaa. ja sieltä ei oo tullut paluuta, ne on ollut asiakkaiden mielestä ehkä parasta sitten lusikkaharrukka-yhdistelmä. Mutta tota, siinä tosiaan lyhyt noista videoista, mä oon aina sanonut, että markkinoinnin ei tarvi olla niin vakavaa, ja oikeastaan mitä enemmän sä oot, inhimillinen siinä markkinoinnissa ja, ja tuoda tuo tällaisia hauskoja asioita, niin sitä enemmän se tavoittaa ihmisiä ja se on oikeastaan sen markkinoinnin tarkoitus ainakin meikäläisen alalla. Mutta tosiaan sukelletaan sitten tuonne äh, agendalle. Eli tosiaan ähm, maailman terveysjärjestö julistetaan COVID-19-viruksen pandemiaksi ja Heti tämän jälkeen niin asuntomarkkinat Suomessa pysähty seinään. Eli kukaan ei uskaltanut ostaa, kukaan ei uskaltanut myydä. Ja tota, mitä sitten siinä tilanteessa voi tehdä, kun tosiaan se oman toimialan ä, toiminta pysähtyy seinään, mutta jotenkin pitäisi pystyä sitten tarpamaan kumminkin sinne eteenpäin. Miten me oltiin tosiaan neljät liikkuun perustamispäätetty, että tulee mikä vaan vastaan, niin me mennään aina eteenpäin ja tota, ä, markkinoidaan isosti. No, tota, henkilökohtaisesti tosiaan lähdettiin meidän markkinointipäällikön kanssa sitten katsomaan erilaisten yritysten reaktiota tähän pandemiatilaan sen julistamisen jälkeen. Ja, tota, käytiin meille tärkeissä pienissä uh, yrityksissä uh, viemässä kukkia yrittäjille ja, ja toivomassa tsemppiä kyselemässä, että miten hän on varautunut tähän tai uh, miten hän on sopeutunut tähän tilanteeseen, joka tuli hyvin nopeasti. Ja tuota, osalla ei ollut tosiaan mitään hajua, mitä he voisivat tehdä, että kun ne asiakkaat on aina tullut sinne liikkeeseen, niin mitäs nyt voisi tehdä. Ja, ja tuota, autoin siinä myös monia pienyrittäjiä pääsemään jaloilleen ja mitä he voi ää, alkaa tekemään sosiaalisen median markkinointia ja sitten muuta tällaisista digitaalista markkinointia ja sitten mitä heidän toimialallaan voi sitten tuotetta tai palvelua sitten ruveta tarjoamaan tarjoamaan etänä tai jollain muulla keinolla, kun ne asiakkaat ei tosiaan sinne voi ää, paikan päälle tulla. Tästä mä kirjoitin blogikirjoituksen ja, ja tota, laitoin näiden yrittäjien linkit sinne omaan blogiin. Se levisi aika kivasti ja moni näistä yhtiöistä sai siitä aika paljon markkinointipainetta. Ja tota, valitettavasti kaikkia näitä yhtiöitä ei ole enää olemassa, mutta tota, moni niistä selviytyi sitten. Tai no, tilanne on edelleen päällä, mutta on ainakin selvinnyt tähän asti. Ja on saanut vähän aikaa sopeutua tilanteeseen ja kokeilla nimenomaan erilaisia toimintamalleja ja löytänyt sieltä sitten ä, toimivia ratkaisuja siihen omaan toimintaansa. Ja tosiaan tämmöinen ajatus, että ennen ne asiakkaat tuli sinne torille ostamaan niitä vihanneksia ja korituoleja ja ämpäreitä sun muita. Mutta tota, nykyään tilanne on ostokäyttäytymisen kannalta muuttunut sekä sitten myös ihan, ihan tota hyvinkin konkreettisesti hallituksen ohjeita myöten siihen, että nyt sinne torille ei saa enää mennä, jolloin yksi tärkeimmistä key siinä oman toiminnan suunnittelussa on se, että miten sen torin voi tuoda sinne asiakkaan luokse. On tämä sitten palvelu tai hedelmämyynti tai ihan mikä tahansa, niin nyt pitäisi keksiä niitä ratkaisuja, miten sen torin voi tuoda sinne asiakkaaluokse, eikä hakkaa päätä seinään sillä, että miksi ne asiakkaat tule tänne torille. Ja tämä nyt on... Itselle ollut myös toimintamalleissa aika selvä juttu, eli sen jälkeen kun pandemia julistettiin, niin itse en käytännössä muuttanut mitään mun toimintamalleissa, koska mun tapa tuoda se ää, tori sinne asiakkaan luokse tai yksi tehokkaimmista väylistä on tietenkin käyttää videomarkkinointia, koska videoita voi katsoa ihan älypuhelimella, tietokoneella tai millä vaan päätteellä, mitä sieltä kotoa sitten todennäköisesti löytyy ja tota, sitä kautta sitten hoitaa tätä asuntojen markkinointia. Ja olen tota, sitä tehnyt tosiaan jo viitisen vuotta, ja mulle sinänsä toimintamallin muutokset ei ollut niin radikaaleja kuin sitten monille muille kiinteistövälitysalalla ja totta kai monella monella muullakin alalla. Sitten yksi semmoisia tärkeimpiä yksittäisiä asioita on myös niin sanottu yleisön omistaminen. Eli yllättävän monen organisaation, niin yrityksen kuin julkisenkin tahon viestintä ja markkinointi perustuu voittoa tavoittelevien yhtiöiden alustoille. Eli puhutaan Facebookista, Instagramista, Twitteristä, mistä vaan tämmöisestä toisen tahon omistamasta alustasta. Ja on todistettu jo ja on tapahtunutkin jo, että siis se yksityinen yhtiö voi tehdä diktatuurisen päätöksen, että suoja ei ole enää olemassa tai sinun viestinnän, viestinnän tota voimasta voi lähteä 90 prosenttia siinä aikana, kun sinä nukut yhden yön yli. Eli te voi tehdä täysin mielivaltaisia päätöksiä sen sun viestinnän ja markkinointipaineen suhteen, on olisi tosi tärkeää pyrkiä sillä toisen tuoman alustan markkinoinnilla ohjaamaan ihmisiä jonnekin alustalle, minkä sä omistat. Näitä esimerkkejä on esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, kotisivut, tekstiviestimarkkinointi, puhelut ja sitten ihan kirjeiden kirjoittaminen. Ihmiset arvostaa yllättävän paljon nimittäin kirjeitä. Ihan tänäkin päivänä, vaikka tietenkin digitalisointi menee kovaa vauhtia joka suuntaan, mutta itselle yksi markkinoinnin kulmakivi on myös ihan perinteinen kirjemarkkinointi. No sitten on tämä, joka varmasti jokainen on ainakin kerran elämässään jonkun suusta, tämä muutosvastarinta tätä DigiDigia kohtaa. Tota, tämä on sellainen, mikä ei oikeasti vie yhtäkään organisaatiota eteenpäin. Tämä on semmoinen, millä voidaan poteroitua paikalleen, mutta jos suunta on, että pitäisi tuoda se toiminta tänne vuoteen 2020, niin silloin on pakko miettiä digitaalisia ratkaisuja ja miettiä, että mitä siinä omassa toiminnassa pystytään automatisoimaan, jotta ihmiset voi keskittyä siihen, mitä ei voida automatisoida. No okei, okay, mitä voidaan automatisoida? Kaikki, mikä on hyvin selkeästi ja tarkasti ja helposti määriteltävissä, on aika helpostikin automatisoitavissa. No se, mitä ei voida automatisoida, on se ihmisen vuorovaikutus, tunneasiat ja kaikki se välittömyys, mitä kahden ihmisen välillä tapahtuu. Tapahtuu se sitten verkossa, tapahtuu se äh, fyysisesti, mikä on tietenkin äh, isompaa kuin siellä diginä tapahtuminen, mutta sitä ei sovi yhtään vähätellä sitä digitaalista vuorovaikutusta, joka on myös erittäin tärkeä asia siinä kokonaispaletissa. Mutta sitten sellaiset asiat joku kaavakkeen täyttäminen tai joku rastiruutuun tai nimmarien tekeminen johonkin lappuihin, niin se, sen tekemisessä ihmisellä ei ole mitään järkeä, jolloin tämmöiset asiat, jos automatisoidaan, niin ihmiset saa lisää aikaa siihen, mitä ihmiset voi tehdä ja mitä se digidigi ei voi tehdä. Jolloin tämä muutosvastarinta, että ylipäätään digitaalisuutta kohtaan on mun mielestä typerää ja ajan haaskausta. Ja näin. No sitten, Suomalaiset on tosiaan tosi huonoi tässä asiassa, mun mielestä. Eli USAssa, jos joku yhtiö keksii jonkun uuden lähestymiskulman johonkin asiaan, sanottakoon nyt vaikka ruoankuljetus kotiin näin esimerkkinä, niin on oikeasti kummallista, jos kerkeää menemään edes viikkoa, että joku on varastanut sen ideaa, pöllinyt sen, lainannut sen omaan käyttötarkoitukseen. Ja Suomessa tässä asiassa voi kestää jopa kaksi tai kolme vuotta, ja se on ihan täysin järjetöntä ajankäyttöä muun mielestä. Eli sen sijaan, että katsotaan, että voi vitsi, kun toi naapuri keksi tuommoisen propelli niin voisi alkaa heti varastaa pöllistä ideaa ja käyttää sitä omiin käyttötarkoituksiin. Ja tämä, jos joku vie asioita eteenpäin, koska sitten se alkuperäisen idean keksijä huomaa, että tuolla on versio tuosta asiasta, että mitä mä kokeilisinkin tehdä sen näin, ja silloin se asia, kehittyy nopeammin ja paranee, ja siitä voidaan tehdä erilaisia versioita vähän kaikille toimialoille. Tässä suomalaiset on jostain syystä todella huonoja, eli varastakaa niitä ideoita, pöllikää ne, lainatkaa ja älkää palauttakaa ja niin edelleen. Kyllä tiedätte, antakaa vaan mennä. Tähän voisi sanoa myös tämmöisen äm, mitäs tässä tapahtumasarjan, eli tosiaan kokeile jonkun idea, jossa toteat, että se ei toimi, mitä nopeammin sä pääset kokeilemaan, toimiiko vai ei. Niistä nopeammin tietenkin tiedät, että se sulla. Jos se ei toimi, dumpaa se idea. Kokeile jotain muuta ideaa. Okei, tämä idea voi toimia jossain määrin meidän alalla. Jalosta siitä kolme versiota tai jalosta sitä ideaa, tee siitä kolme versiota, eli monista se, toista, kokeile niitä kolmea asiaa. Tää ei toimi, tämä dumpata, tämä toimii, kokeillaan tätä, hyvä. Tehän tästä kolme versiaa. Ja tee tätä niin kauan, että sä löydät toimivan ratkaisun sille sun toiminnalle. Tämä on tosi tärkeä ajatusmalli tässä, etenkin tällaisissa isoissa muutoksissa ja asiakasrakenteen radikaaleissa muutoksissa, mitä nyt esimerkiksi tämä ihan tällä hetkellä tänä päivänä tapahtuu ja on tapahtunut koko tämän vuoden ajan. Ja se, että sä suunnittelet kolme vuotta sitä siellä autotallissa ja sitten tuut sen idean kanssa, niin se voi olla jo vanhentunut tietoa siinä vaiheessa, kun sä lähdet kokeilemaan sitä. Eli mitä nopeammin sä saat siitä kokeiluasteisen demon siitä sun asiasta, mikä se ikinä onkaan, niin kokeile rohkeasti. Jos se ei toimi, sä voit aina dumppaa se idea. Ja sit sä voit aina kokeilla sitä, jossain toisessa muodossa, jos se idea ei siinä alkuperäisessä muotissaan toiminut. Ja tämä on mun mielestä todella tärkeä asia, mitä... Mitä etenkin suomalaisten yhteisöjen ja yritysten pitäisi tehdä paljon rohkeammin. Antakaa mennä. No sitten tosiaan tämän päivän lyhyen spiikin viimeisenä, mutta erittäin tärkeänä agendana. Mun mielestä on se, että loppujen lopuksi me voidaan tosi vähän vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Me tehdään päivittäin pieniä ratkaisuja, pieniä päätöksiä, jotka muodostaa ison kokonaisuuden tietenkin. Mutta loppujen lopuksi kaikista tärkeintä on se, miten me otetaan ne asiat. Jos me epäonnistutaan jossain, joku suuttuu, pyydetään anteeksi ja mennään eteenpäin, tai sitten vaivutaan synkkyyteen ja ollaan siellä seuraavat kymmenen vuotta. Kumpi on järkevämpää? Loppujen lopuksi se oikeasti, miten me otetaan ne asiat ja miten me rakennetaan siitä eteenpäin, on paljon tärkeämpää kuin se, että me keskitytään liikaa siihen kymmenen prosenttiin, eli, eli tota, mitä me tehdään ja miten me tehdään se. Tehdään järkeviä ratkaisuja. Totta kai, pitää olla joku perussuunta, minne halutaan mennä, kunhan se suunta on aina eteenpäin, eikä taaksepäin, eikä poteroituminen paikalleen. Näin. Tosiaan, mun puheen tavoitteena oli aiheuttaa jonkunlainen inspiraatio teissä, jonkunlainen aha elämys tai jonkunlainen, että hei, tätä voisi kokeilla meidän toiminnassa. Ja toinen tavoite oli saada kaikki ainakin kerran puheen aikana hymyilemään. Ja mä tosiaan toivon, että mä oon onnistunut tässä tavoitteessa. Valitettavasti täällä ei ole eturiviä ja takariviä, vaan tässä on vain läjä, läjä kasvoja tässä mun edessä, mutta tota, mä toivon syvästi, että mä oon onnistunut tässä mun puheen tavoitteessa. Ja tosiaan kiitos kaikille. Mä oon kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko ja siinä vaiheessa, kun teillä tulee asunnonvaihtoasiat mieleen, niin tiiättä, ne ollaan yhteydessä. Kiitoksia tosi paljon kaikille. Ja tota, nyt pidetään ihan tämmöinen pieni äh, viiden minuutin järjestelytaukio, äh, järjestelytauko, niin, niin tota, Juhan kanssa laitetaan... Tuoli tähän ja varaudutaan seuraavaan osia.